Et annet spennende verktøy å ta in i klasserommet er Civilization AR, som er utviklet av BBC. Dette eh, levenliggjør historie på en god måte in i klasserommet. Her forteller programmet at jeg må flytte mig runt i klasserommet for å finne en overflate. Her har jag for eksempel en overflate på gulvet, jag trycker trykker på den. Og da setter jeg inn jordkloden, som da kan zoomes in eller ut i klasserommet. Og nå kan jeg gå nærme og gå runt jordkloden på denne måten for å lete meg fram. Veldig mye av det som er å finne i denne appen er basert på at du ser hvor i verden det kommer fra, fra jordkloden. Hvis jeg for eksempel vil gå inn på menneskekroppen, trykker jeg på den, og kanskje vi vil se på en mumi. Da tar det litt tid, og så henter den inn en mumi, som jeg da kan bestemme størrelsen på, som jeg placerer inn i klasserommet. Legg meg også merke til at når jeg går veldig nærme, så kan jeg gå in i selve sarkofagen og se på hvordan mumien ser ut inne i sarkofagen. Her ligger mumien inne, og så går jeg ut og så videre. I denne appen så finns det utrolig mye. Vi har muligheten til å om dette her. Vi har også lest opp tekst hvis det er nødvendig. Vi har muligheten til å ta bilder av mumien, for eksempel i klasserommene. Jeg tar et bilde her nå. Og så får jeg det lagret og kan bruke det til etterarbeidet med elevene. En app som apps absolutt anbefales, Civilization AR fra BBC.